І так, наша поїздка в Велку Америку. Сідаємо поудобніше, дивимося хороші відосі з природкою, на яку ми їдемо. Буде цікаво. Поїхали. Водимо в картах. Велка Америка. 23 минути нам їхати. Ти готова? До нових приключень. Ти Ми проїхали, тут дощ такий, люди вже збираються. і проїхали. Але краса. Неймовірна краса. Але там страшно високо. Страшно? Ну, там висота така, там висота неймовірна. Страшно. Твої враження. Страшно. Що, Що, Страшно дуже, дивиться на це все. Буду я розмовляти з вами на українській мові. Тому що що? Тому що? У нас в Україні кажуть, якщо ти з України, то розмовляй українською мовою. Так що будемо з вами на українській мові говорити. І контент буде у нас чисто український. На українському я дуже добре не можу розмовляти. Але деякі русські слова пролітати будуть. Так що сильно не судіть. Прошу, краєвид. Ми зараз хочемо піти туди, до того озера. Якщо можна буде спуститися. Так, Ма? Так. Так, так. <рес> Добре, йдемо далі. Коротше, що нам? Нам треба знайти дорогу, щоб спуститися на низ. Але, так як я розумію, ми йдемо в округ цього озера. Ну, нічого, зараз ми все знайдемо. Зараз. Зараз і буде. Опа. А, зараз відпуститися несяк? Ну, ми можемо піти подивитися. Але тут болото таке. Ні, ліпше не треба. Я думаю, можна буде піти ще подивитися назад, коли там. Дорога може йде десь вниз. Бо такого, що ми будемо кружляти, то буде дуже довго. І нудно. Може нудно не буде. Доброго день, Ден. Чехи нас не знають і кажуть нам «добрий день». <смістил> <смістил> <смістил> Ось загородямо, щоб туди не заходить. О, фій мусор можна <смістил> Ми можемо такий час йти, може встрітися десь такий скабанель. Так? Да. Краса така, ти так, що, так, ти класно. що, диви, класно тут. Я аж прям любуюся, тут такий тунель зелений. Класно. Ідеш, класно там. І тут ідеш і, і пише тобі тут позор лом. Типа ломбард. Куратно, ломбард. <рес> Ти теж відео знімаєш? Ага. Будеш в тік-паки вилажувати, а я буду в Ютубі вилажувати. А буде вообще класно, коли літом, коли тут вже черешеньки є, тут можна буде їсти. Давно ж там де були, там черешні були. Так, у нас тут вражні путя. Куди підемо? Туди, туди, туди. Наліво, направо. І йдемо сюди. Але під ноги дивись. Кам'яня. Дивись під ноги. Ти ж дивишся? Так, мені де дивиться до камеру чи під ноги? Ма, твої враження. Ти що взагалі? Я люблю природу. Це класно. Ти мені сподобалось, так? Тільки, да. тільки що. Але бачиш, як нас погода любить? Начало падати дощ, коли їхали. А приїхали, все, дошку перестав, сонечко. Зараз пішла дорога вниз. Надаються, ким ми вже пройшли? О, знову погода, щось іде сюди. Вау! Треба вищевийти там. Я бачу, кабалюються. тут люди акуратні. Щоб аж не поїхали туди. Тому, каже. Ууу! Замирилась вже? Угу. Та ні день зараз фотки ще поробимо. Такі файні-файні зробили. Будемо в Інстаграмі тобі нові такі фотки з таким краєвидом. Та й такі чайські краєвиди. Все. пішли. Ну, йдемо. Ходи я? Але вважай, помалу. Ой. то є слизько тут. Позор, позор, йдемо. Сюди? Ну, як тут опасно. Веревка порвалася. Так, все, зробили ми всі пару пари. О, тут класно. О, там висопа теж капяш. І воно аж страшно. Роді... Голова крутиться, слухай. І страшно дуже. Не вистоїш, але все равно страшно. О, там теж прикольний. І так, дорогі любі друзі, Хочу вам показати такий дуже-дуже Файний краєвид Якщо ви поставите мені лайк І прокоментуєте це відео Дуже буду вам вдячний, зато я вам покажу Такий гарний вид Тут вже від найкращий з усіх, де ми були Ну, тут файно yeah, Класно Там вона каздирка в цьому В сколі, а там А там далі, там люди пригали Двіздя люди приїгали. Ну, Ось от, от така от краса. І тепер питання у нас. Направо чи наліво? Наліво немає, бо там обрив. Ну тут, коротше, загорожене. Так що нам туди, наверх. Прямо. Виходить, ми туди підемо, і в і там вийдемо, і біля машини, ну, і поїдемо всі додому. Ось таке пушці у нас красиві виділи. Ух, трошки я заморився, вже сонечко вийшло, добре, що немає дождя. Але їхали такий дождь великий був. Ну. О, мама перейшла на другу сторону. А, Зато ми будемо вже не знайти на другий раз, куди нам йти вже. Ну, тому що ми тут перший раз. Дивіться, яка краса. Все зелене. Можна туди піти, можна туди піти. Ну, їздять красиво. Ма, ну, краще, ніж вдома сидіти, не? Хоч подивилися на яку красуню. І природа. Красиво. І спорт. О, виходить, і спорт, природа, красота, і здоровий образ життя. Не можна подобатися? Ні, є там. Ми, ми, виходить такий, типо, в округ підемо. І так, знову. Дві дороги. Туди-туди. Я думаю, туди, тому що нам в округ треба прийти і там до машини. О, черешня. Я кажу, тут літом дуже гарно прийти. Хто б хотів приїхати подивитись на цей краєвид? Називається Велика Америка. Красата, краєвиди. Люди всі відпочивають, там шашлички. На такій природі тільки справді робити шашлики. І так класно, ти на природці, там птички співають, ти собі радуєшся життю, та, лепота. Зараз покажу вам ще трошки краєвиду. Високого, красивого. Оку. А страшно. Ну да, понятно, сідає. Дуже прикольно, як підходиш там, типу, до краю, то зразу так, типу, аж всередині це все так йогкає, ні? Mm -hmm. аж... Голова починає крутитися і ноги дергають. <ріху> зразу таке аж розслабляє тіло, не? Ніби таке хочеш зразу туди. Ніби одразу хочеш та, і ага. сам просто приїхнути. А давай подивимося, що там. Так дивишся, ніби нічого. А коли вже над тим обривом і дивишся, то зразу такий... Все, думаєш, аби не впасти туди. О, але там висота, то <рес> кипець. Серйозно, не? О, тут страшніше, ніж там. Вже <рес> <рес> трохи зголодніла, не? Зголодніла, вже зараз прийдемо, поїмо. слава Богу, що нема доща. Так, так, так. Ця подорож підходить вже до кінця. Це ще не до кінця, а ще далеко йти. Ні, тут ще трохи залишилося. Ну, на другий раз, коли приїдемо, то вже тоді будемо шукати, щоб потрапити сюди до озера. На низ. Ту що ми знімали, треба йти там на низ, там, там реально прикольно. Чесно сказати, я трохи заморився. Так, ма? Так, так? Ну так, да, треба як і хоча б якесь яблучко взяти. Ні? Треба, треба. Хоча б якесь яблучко взяти. Ще трохи там прийшли вже? Так? А, ну, то вже парковка, ми вже біля машини, друзі. Нарешті ми вже прийшли. Ма, розкажи, як тобі ця подорож? Розкажи, щоб люди знали, куди їхати, чого їхати, чи стоїть сюди їхати? Та стоїть їхати, стоїть. Наскільки я не хотіла їхати, але я задоволена. Дуже легко дихати, природа прекрасна, дуже добре. Що треба сказати в кінці відео підписникам? Підписуйтесь. Ставте лайки да. і коментарі. Добре, друзі, ми їдемо вже додому. Мама дуже-дуже задоволена. Це добре, бо сиділа би вдома, скучала. <світ> Я вже хотіла повертатися щось поначалу. Да, мама хотіла поначалу їхати вже додому, бо такий дощ був, що таке треба було зняти дою. Але добре, що бежа немає. Якраз приїхали і дощ перестав, а тепер прям сонечко і тепло зробилося. Що треба. Так, добре, друзі, все, їдемо ми до хати. Всім дякую за просмотр. Прошу вас ставте лайки, коментарі, щоб я зря не знімав того. І адресу я вам напишу знизу під відео. Ми приїхали до хати. Вже погуляли, вже двома, вже до Ми Вже до приїхали до Ніу. Ти знаєш кому няню. І так, добре, друзі. Всім.